U skladu sa našim zakonima, ukoliko radnik radi puno radno vreme, a to je 8 sati dnevno, 40 sati nedeljno, on ostvaruje pravo na minimalno minimalaca, kao što sam objasnio, minimalac je minimalna cena radnog sata. E, sada, šta se dešava kada radnik nema dovoljno radnih sati, to jest radio je manje. Ukoliko je radnik radio manji broj radnih sati, on će i dalje svoju neto isplatu dobijati po minimalnoj ceni rada. Dakle, ukoliko je radnik radio, hipotetički da zamislimo, jedan sat dnevno, pet dana u nedelji, znači svakoga dana je dolazio samo po sat vremena, budući da nije radio osam sati, on će bukvalno dobiti jednu osminu od za minimalne zarade, jednu osminu od minimalca, ali porezi i doprinosi će morati da budu obračunati na daleko višu osnovicu od toga, tako da smanjenjem broja radnih sati neće se obavezno smanjiti i porezi i doprinosi koje je potrebno isplatiti da bi se ta zarada isplatio